ألب الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله مجد رفيع الشان مبروك والعز من زالة وحبيب جدك من الشيخان فيه الكرم طبعي نالة عريسنا نور الميدا صقر تعلق على جيالة صقر تعلق على جيالة أبوك مالك للوفاء عنوان رحب وظيفة على الطالة وأم مجد كمن هتا الكرم ياخذ رسالة في عرس مجدني يا مبروك يا لابة الشجر مجد وماجد رفيع الشان مبروك والعز من زاله حبيب جدك من الشيخان فيه الكرم طبعي عناله عريسنا نور الميزان صقراً تعلق على جياله صقراً تعلق على جياله ابوك ملك وفاه عنوان رحب وضيفه على الطاير جمال هالدال من هالكرم ياخذ رساله سي طربان في عرس مجدني